64 автомобілі передали з Бельгії для Збройних сил України. Організував допомогу лікар-хірург з Тернопільщини Ігор Вітенько. І сьогодні він у нашій студії. Вітаю вас. І розкажіть, будь ласка, більше, як взялися допомагати Україні Збройним силам? Я почав допомагати Збройним силам України це ще 2014 року, коли почалася перша війна. Пішли перші поранені, і я прийняв рішення приїхати в Київ і допомагати своїм колегам-хірургам. В Київському міському госпіталі ми разом оперували, але це була б інша війна в тій чотирному столітті, чи зараз ситуація зовсім інша. Мені хотіло дві-трі години часу прийняти рішення, все зважити, хто мене замінить в лікарні, як я організую свій менеджмент у себе в клініці. І пішов до свого керівництва, сказав, я готуюсь, мені потрібно їхати, мені потрібно бути там. Потрібно було зібрати перев'язочний матеріал, матеріали, які мені потрібні для лікування ран антисептики, знеболюючі, вакуумні помпи, розхідний матеріал до них. Звернувся до своїх колег, до своїх знакомих, фірми, підприємства, лікувальні заклади. От, і почало йти багато допомоги. У мене в машині немає місця. Я, у нас є, є спілкування з нашими земляками. Руслан Гевко, в нього є будівельна фірма. Руслан, може ти мені довезеш своїм бусом до, хоча б до кордону, там хтось вийде, тому що немає місця. Руслан на другий день дзвонить і говорить ми купляємо тобі от для того, щоб ти і там міг працювати, і ми його повністю заповнимо цим матеріалом». Але до 1 березня вийшло так, що ми, от, ми змогли закупити три реаніумбілі. Я в'їхав тоді в Україну 1 березня з трьома реаніумбілями, заповнив матеріалом, тим, яким потрібно мені для моєї роботи. Ця машина була передана е, університетською лікарнею міста Антверпен. Ці всі коробки теж з е, лікарняного закладу. А цей автомобіль, дивіться, як ми зробили, він має раз, два, три, чотири лежачих місць і посередині п'ятий. Я думаю, що цього матеріалу мені ну, вистачить на, на два місяці, може, може на більше, тому що досить багато було матеріалу. Це досить високий, великий автомобіль. Але через два тижні, ви бачите, що в мене вже більше половини немає. В мене вже немає знеболюючих. Я не можу повноцінно працювати, тому що розхідний мій матеріал просто на очах таєть. Я звернувся до своїх колег, що допомагайте, бо ситуація зовсім інша, йде багато поранених і потрібний матеріал. І так організ... почалася робота. Мої колеги в Бельгії організували там збір матеріалу, зареєстрували. Це соціальний проєкт. Назвали його просто «Місія Ігор Вітенька». І на сьогоднішній день, ми маємо... я сам не очікував, що воно так, так розвинеться. Ми везли більше 80 великих фур різного матеріалу, і соціального, і медичного, 64 автомобілі. А хто долучився, щоб купити ці автомобілі? Велику підтримку ми отримали від Caritas. Rotary Club в Бельгії, в різних, в різних містах. Це головні донори. Це були Rotary Club. Плюс моя сім'я, моя родина, яка живе в Канаді, в Америці, теж на початках вони багато проспонсорували для того, щоб я міг закупити матеріал і ренеобілі. І все з різних різних хто 20 євро, хто 50, хто 100, хто ти. Чи почали організовувати такі, продавали українську символіку, продавали випічку українську, організовувати вечора, концерти. — У Бельгії? — Так, у Бельгії. Це все було в Бельгії. Я пробув перший раз три місяці, повернувся назад. Мінус 12 кілограмів згоріло, тому що робота була дуже, дуже виснажлива, плюс морально це було дуже важко бачити. От, Мені потрібно трошки часу, щоб я відновився, але в цей час почали, почали звертатися до мене люди, «Ігор, прийди до нас гості, розкажи, як, що ти там робив». І тим самим це знову викликало те, що знову йшла допомога від різних Інстанції від лікарів від медсестринського персоналу обслуговування на дому ми стрільні фірмі. Таким чином ми почали отримувати знову матеріали, які нам потрібні. Ви кажете, що допомагали військовим, також цивільному населенню мають на увазі медичну допомогу і були морально виснаженими. Що саме ось у вас так виснажило найбільше і вразило найбільше? Війна це солдати. Вони між собою воюють і два боксери вийшли на ринг, і вони б'ються, відповідно, це війна. Але імено Ім цивільні, е коли я попав в лікарню, де лежали цивільні, мене запросили на консультацію, я побачив це насилля. Побачив жінок з відрізаними по грудьми, е кастрированих е чоловіків, чоловіків, з відрізаними вухами, порізані животи, ця <звух> пекельна літера «З». І я після того вийшов. Сказав, хлопці, вибачайте, буду вам, телефонуйте, буду, але я до вас більше не можу прийти, просто я згорю. І мене не хватить на, на мою роботу в військовому госпіталі і мінкарню. Тому я два рази там був, двічі був, ще був е, опіки консультував, але це настільки було важко це перенести, що просто я думав, що я готовий морально до цього всього, Ну, як виявилося, я не був готовий. А військовим ви продовжуєте допомагати, маю на увазі, проводити операції? Теж в процесі моєї діяльності виявилось, то, що я отримав запрошення в різні лікувальні заклади. Я міг зранку бути в Вінниці після обіду в Хмельницькому на другий день або там ночувати, потім пересуватися в інших рівне Луцьк, Житомир, я фізично не можу розірватися. І в мене з'явилася ідея організувати навчальні курси. Звернулися ми до, а, до Міністерства охорони здоров'я. Чому тому, що такої професії, як після лікування ран в Україні, не було, а вже є. Ми, підп ми підправили законодавство, і вже є в українському законодавстві месторинська професія, спеціаліст лікування ран. Я звернувся в Міністерство охорони здоров'я, і міністр охорони здоров'я е з замісниками приїхав в Вінницю, ми поспілкувалися, показали, що ми робимо. За цей період у нас не було жодної ампутації. Лікарі, які мають колосальний досвід, сказали, ампутуємо. Я сказав, не ампутуємо. І ампутація відбувалась тільки з дозволу головного лікаря. Але він сказав, якщо Ігор сказав, не ампутуємо, значить не ампутуємо. І нам вдалося і по сьогоднішній день в цій лікарні швидкої допомоги. В Вінниці немає ампутації. Нас вийшло врятувати кожну ногу, кожен пальчик. І, звичайно, і термін повернення солдата знову на фронт скорочувався десятки разів. Тому я прийняв рішення значить, частину свого часу інвестувати в навчання організував першу групу в ін'їції, вони пройшли стажування, там і онлайн-курси. Поїхав після цих чотирьох місяців, поїхав до Бельгії. І ці дівчата, всі мене приїхали на стажування до мене в Бельгію, в моїй клініці пройшли додаткові так, стажування. От тоді я знову приїхав в Україну. і знову в різних містах організував навчальні програми. В той час, вдосконалював законодавство, на сьогоднішній день більше сотні людей і медсестринського персоналу. Пройшли ці курси, і вони вже мають розуміння, про що мова йде, Дальше, і зараз мені дуже легко з ними їх консультувати в онлайні. Вони включають і відеоконференції, і, і таким чином якість лікування Ран і термін загоєння – це зменшився в декілька разів. А загалом, з вашого досвіду, чи вистачає професіоналів, лікарів, щоб надавати допомогу постраждалим від війни? Лікарів було достатньо. Ну, лікарів багато емігрувало з східних територій України, емігрували в центральну частину, на, на захід. І з лікарями такої великої проблеми не, не було. А от іменно з медсестринського персоналу це була проблема. Але потім вона вирішена. Люди почали повертатись. Через 3-4-5 місяці почали повертатись. Почали приходити лікувальні заклади і сказати, так, я мій сестра, я хочу у вас працювати, велком. І таким чином ми, сестринського персоналу, практично ми закрили це питання. Але ну, мій сестра зрозуміла, що вона може робити більше і якісніше, і їй це інтересно. Тому лікар, він оперує. А він, є лікування за ранами, є догляд за раною. Лікар лікує, медсестра доглядає. Як не буде цього догляду, значить результат буде багато гірший і будуть ускладнення. А ускладнення та повторні операції, важка ревалідація і, звичайно, ризик ампутації високий. Тому от мені на сьогоднішній день саме важче це ментально побороти цю ментальність лікарів, особливо старшого покоління, що кожен робить свою роботу. Повномасштабна війна більше року. Чи ось зараз стало вам складніше організовувати саме допомогу для України? Це і медичне обладнання, і автомобілі. Як загалом реагують ось в Бельгії, припустимо? Всі замучились. І, і фінансово, так і морально. Всі замучились від цього. І для того, щоб отримати належну допомогу, треба, треба дуже важко працювати. Треба більше е, потратити часу на контакти з людьми, на переконання, на випрошування, просити, допоможіть, бо нам це потрібно. Але в ну, нас все получається Які потреби зараз бачите, які ось необхідно закривати? У нас, як мені відомо, більше 70 лікувальних закладів на сьогоднішній день вщент, зруйновані на території України. І крім того, що треба допомагати там же, де настроєна робота, треба допомагати перев'язувати матеріалам, треба допомагати аптечками, турнікети, знеболюючі. Але це треба тільки підтримувати. Але новий етап – це, звичайно, відбудова і відновлення цих лікувальних закладів, які були знищені. І, ну, так забігаючи трошки наперед, нам вийшло виграти в кавичках тендер, з одної з лікарні, Білісська лікарня вона переїжджає в новий корпус, а три корпуси вони будуть звільняти. От перший корпус починає звільнятись 15 вересня, і нам пообіцяли передати цілу лікарню. Тільки 10% обладнання вони забирають нову лікарню, це, мабуть, саме-саме дороге обладнання, а все остальне віддають нам. І ми будемо зараз організовувати це з підтримкою, звичайно, держави, тому що це, це буде дуже багато в транспортних витрат. І надію, що ми цю лікарню перемістимо в якусь одну, де зруйновану лікарню, і таким чином ми її відновимо. Це слідуючий етап – це відновлення, відбудова. Хоча війна ще триває, але ми вже починаємо відбудову того, що було знищено. Я дякую вам і нагадаю, що ми спілкувалися з волонтером Ігорем Вітеньком.